Benvingudes i benvinguts a les formacions de dinamització digital. Avui, què és i com fer servir Canva? us ensenyarem com funciona la eina de más, más Canva, B bàsicament què és Canva i algunes de les seves funcionalits més importants perquè Canva és una eina molt completa, amb infinitat de possibilitats i en el que es poden fer composicions gràfiques molt atractives i potents y l'únic limit que ante és la teva creativitat, no? Llavors, eh, per accedir a Canva, pues com a qualsevol altra eina online has de tenir és de crear un, un nom d'usuari i una contraseña. En el cas con que nosaltres ja en tenim un una conta creada, pues accedim directament al, al panel central, diguem que és o, on arribaríes una vegada tinguis el teu conta ja ja creat, amb el teu usuari i, i tot plegat. Bé, eh, llavors eh, explicarem breument quin és l'interface de, de Canva perquè tingueu nocions de, de, quina, de quines possibilitats ens ofereix. No? Eh, pels que no ho sapigueu, Canva és una eina de disseny per a no dissenyadors, és a dir, per persones que no tinguin coneixements de disseny gràfic o d'altres eines més professionals com pot ser Illustrator, Photoshop, uh, Corel, Corel Draw, o pues algún tipus de eina més més professional, no? Canva, pues ens ofereix la possibilitat de crear dissenys senzills o no tan senzills, això com he dit, depèn de la de la teva creativitat i bueno, eh te te moltes opcions i formats que s'adaptan ja configurats, dirésem que s'adaptan una mica als estàndards de, de, de que necessitem. Eh, bé, en principi doncs, ara es trobem a, a, a l'inici diguéssim aquesta seria la pantalla principal que volríem des de l'inici, on trobem doncs, eh, les opcions que puguem dissenyar. Hi ha moltes opcions. aquestes són doncs, potser les més importants o les que ells consideren les més importants i llavors doncs, les col·loquen aquí a la, a la capçalera van disseny alsà de presentacions, infografies, pòsters, posts de Instagram, logos, bueno, un gran varietat de de, de dissenys ja que que tenen preestablets i que poden utilitzar-se les, les seves plantilles, no? Esto també una mica de anar provant i, i investigant sobre què és lo que més ens convé o o que es el que necessitem para el nostre negoci vale també si no trobeu a una plantilla o, o un disseny amb las mides que nesiteu porque voleu fer pues una carteillería para el vostrastra la vostra botiga o para el vostrastra negoci sempre hi ha la possibilitat de crear un disseny a uh, crear un diseño eh, bueno a més a més de total que el que hem parlat de, de lo que es pot fer, tenim l'opció de crear un tamany eh, personalitzat. Així vol dir que podem picar les mides que nosaltres vulguem, tant en píxels com en polsades, mil·límetres o centímetres, i ens crearà un disseny perquè ho puguem editar i podem treballar sobre ell. Eh, us volia explicar també una mica que a nivell general que és el que engloba Canva, Vale. Eh, com hem dit, a pantalla d'inici ens, ens trobem i després trobem totes les plantilles que és la infinitat de possibilitats que ens ofereix o que podem fer, targetes de, de felicitació pues, de invitacions, currículums, logotips webs, eh, una mica eh, quasi, quasi, quasi el que se'ns eh, se acudeixi eh, ho podem trobar ja amb, amb plantilles, però si no, com hem dit pues, podeu crear un disseny personalitza ¿Vale? después está en todo el tema de recursos que es eh, pues si necesiten buscar pues eh, alguna algún algún fons alguna icona o, o algún producto concret pues pueden pueden tenir aquí eh, y ahora también bueno todo el tema de las, de las aplicaciones para los, los diferentes dispositivos que es pueden descarregar y una mica seria tot el que trobem a nivell de recursos. Doncs tot, tot, tot, perquè ho veieu més clar, doncs, si cliquem a icones i xarxes socials, per exemple, doncs, trobarem totes les icones que fan referència d'alguna manera o que poden tenir relació amb, amb, amb les xarxes socials. No? Eh, bé, com he dit, hi ha infinitat. Eh, hi ha, eh, això no ho he parlat, però eh, sí que m'agradaria comentar-ho abans de seguir aprofundint. És que, com he dit, Canva és una eina gratuïta, però que té evidentment la la seva opció de de pagament, no? Ah, aquí al tema plans, no? Pues tenim la opció gratis, que té les seves limitacions, sobretot a nivell de de contingut o d'elements de gràfics que podem que podem utilitzar. La la, la funció Pro, pardon, la funció Pro pues doncs, et dona més funcionalitats, eh, és, és, és, bueno, perquè veueu, fem, fem una mica de, de, de que, bueno, perquè veueu els preus, doncs, la versió gratis tot el que incloueix i la versió professional tot lo que lo que, que aporta a més a més. Eh, quan feu una conta de nou de Canva, teniu 30 dies de prova de l'opció de de l'opció Pro. Diguéssim. Us ofereixen 30 dies perquè proveu totes les funcionalitats de l'opció Pro i a partir d'aquí decidiu si voleu continuar amb aquesta opció o si voleu mantenir l opció gratuïta. Um, si no doncs, serien els preus que, que tenen, funcions, si pagues de manera mensual o si pagues de manera, de manera anual. Um, a partir bueno, com he dit a partir d'aquí pues, teniu això eh, l'opció 30 dies de, de prova de l'opció de l'opció pro i, i bàsicament l'única de les, les opcions que tenen de més seria pues, poder utilitzar moltes més recursos i moltes més fotografies que després ja ja veurem com, com funciona a nivell de da quan creem un un, un contingut, ¿no? bueno, aquí tindriem, diguem, com un, un submenú o una sèrie de carpetes on tindrien pues lo que ens recomana. Això nirà variant en funció de del nostre, pues de lo que més fem servir, pues, posaran aquí les recomanacions, eh tots els nostres dissenys, que ara mateix no tenim cap, pues no no però és una manera de buscar si ja hem fet algun disseny anteriorment pues na directament aquí per per provar-lo, ¿no? També ens poden compartir o podem compartir els dissenys amb altres comptes de Canva o amb altres persones que tinguin Canva, poden fer una una compartició per poder per poder treballar plegats i continuar editant un disseny que hagi començat una altra persona, ¿no? Aquí de marques pues es par par trobar pues eh colors o fer com, com logotips, ¿no? que eh, més personalitzats a nivel de tenir eh, un, una marca guay perquè perquè ho tingués pues tots els elements gràfics que requer, que requereix una empresa, no, un nivell de paperí, papereria, salvapantalles, una mica definir tots els colors i una mica tenir tot controlat en un en un mateix, ¿no? com un kit amb tot todo, tots els elements de la teva empresa. Crear un equip, però això és per a programes més més avançats que no és el, el professional o el o el enterprise i demés que treballem grups de persones en, un en una mateixa empresa, pues es poden crear equips i després bueno, totes toda, totes les carpetes que si volen crear per tenir endressats els vostres dissenys, pues eh aquí totes les nostres carpetes. En principi això seria d'alguna manera la, la primera parte ¿no? o, o, o la pantalla inicial de de Canva, ¿no? Eh només saber què volem diseñar y eh triar una plantilla para poder per poder editarla o o començar una, no. En aquest cas, si vole per fer una demostració y poder explicar els menús Pues, tri en eh, una plantilla parchas social por exemple que es lo como algo recurrente o un mes habitual pueden pues tri una un post para instagram no clic más obra y sobra una pantalla de edición on tenemos nuestra trabajo una pantalla de trabajo y on tenim, pues un document en blanc a las proporciones que, que requeréis que era Instagram que que és 1080x1080. També també es poden es fer servir altres formats, no? Però ehm per fer una una demostració perquè podeu veure una mica el potencial i tot lo que podeu fer a partir d'aquesta eina, pues treballarem amb aquesta. Ah, eh, aquí d'al, per exemple, pues teniu la opció de ficarli un nom, ficarli un nom que vulgueu. sempre fic temps pues, per instants, ¿no? perquè d'aquesta manera quan descarreguem el el document, pues es es guardarà es guardarà com a com al nom que li hem otorgat, no? Després, pues tenim la opció d'aprovar, canva apro, bueno, aquí una sèrie de compartir, que és el que parlàvem, d'enviar de aquest document per compartir amb altres persones eh treballin o no a la nostra organització, però eh perquè puguin acabar d'editar de, de eh, algun document i aquí, doncs, quan el tinguem acabat, ens dona l'opció de, de descarregar-ho, que això després, després ho veurem. Eh, tenim l'anament principal, no? que és eh, el, el format de treball, que podem canviar de color a nivell de doncs, canviar, el, seria com, el, com el, fons, no? canviar el fons, podem posar negre, eh, tots els colors predeterminats, o bé si coneixem o tenim un color de marca que ens identifiqui que volem fer servir podem introduir aquí el, el codi hexadecimal si el, si el sabem o podem anar jugant amb la paleta de colors i trobar-ne un que s'adapti a al que, que estem buscant no? bueno, deixarem aquest per exemple perquè és una demostració tampoc em vull complicar massa perdó. i llavors eh, vull ensenyar-vos pues, el, el al menú, menú lateral que, amb les possibilitats que, en, que ens ofereix o les opcions que han donat. Vale? Comencen de dalt de tot que és el de plantillas. Vale? Eh, això pues, com el seu propi nom indica, són plantlless que podem fer servir en eh, composicions ja creades que podem aprofitar o podem editar a eh, mínimament per poder tenir alguna algun element ja ja fet i no haver de començar des de zero com com estàvem fent, no? Pues puche podem agafar una plantilla que ja que que ens agradi de totes les que ni ha, que ja hi, hi ha un munt. Funciona pues això, pues estan classificades, però podem fer alguna búsqueda de, de plantilles de, pues, eh, del que sí, d'alimentació, si busquem, per exemple, si nosaltres tenim un restaurant o una cafeteria o alguna cosa així, podem buscar com restaurant, ¿Vale? Lo que pasa que com eh, se se servir i haserta restrictions, perquè habitualment eh les que són així més atractivas, no més es poden es poden fer servir amb la versió Pro. Per exemple, aquesta d'aquí, farem aquesta perquè veieu el que pasa si, si si fimos una plantilla eh, vale una plantilla que es de la versión profesional y la fem servir eh, no sé si se aprecia gaiaire pero ya unas marcas de'aigua vale aquí vemos que, que dio Canva y aquí dio quitar marcas de agua las vale, puedan hacer servir todo y que no tienes la opción profesional pero eh, cobrarán un, un euro para cada descarga que capais de D una plantilla pro eh, a con la versión gratuita. Bueno, yo no sé si queda claro y me gustaría explicarlo mejor. Y volví que si tú estás trabajando con la versión gratuita de Canva, pero te agrada una plantilla en concreto, por ejemplo, esta y vos fesar la vos fesarí, eh, no cal que pasis a a a, a la versión pro. Si la pots diréssin la pots comprar a apart. Pero clar, el preu de d'aquesta plantilla serà 1 €. Si al cap del mes t'has descarregat x número de plantilla que i, que has superat al import que cobrarien per la quota mensual de gamma sense limitació, pues ja vauràs que t'interessa més potser tenir la versió professional, però eh, que sapies que es poden fer servir plantilles eh professionals amb la conta gratuïta. Eh, um, yo no sé si os recomano o, o no, pero bueno, eso va en función de las vostres necessitats i de veus aquí, quedado, aquí queda evident la una vez que el Trailmaltex, queda evident que ha una, una marca d'aigua. Vale? Una vegada si vols treure la marca d'aigua, pues una vegada que que aquí, pues eh uh, suposo, suposo no eh uh, a dir que que pots comprar la membres premia, mate, te di un euro, 1 € normalmente es, es en els elements, en el tema dels vídeos, pues veus, aquí eh 5 euros en aquest cas, en aquesta plantilla en concret. Si és una cosa que que, que faràs de manera recurrent, potser sí que t'interessa passar-te a la opció més més professional. Si és algo que faràs de manera esporàdica, perquè eh vol fer un anunci o vol fer un post molt concret a les xarxes i, i no és que ho faràs servir un cop, pues ja sí que potser s'exec compensar pagar aquest 5 euros. Vale? Eh tornant un altra al tema de les plantillas, pues podem afafar, veus, aquí Normalment quan són gratuïtes ja t'ho indica. Indica eh, que esta plantilla és es gratuïta, aquesta també. Quan no diu res, és que és um, partany al, al grup de, de plantillas plantilles professionals. Vale, per exemple, podem agafar aquesta, pues, si tenim un, un un restaurant, pues podem agafar aquesta plantilla, poden fer pues eh edició sobre aquest que tots els elements que tinc que té aquesta plantilla, no? Sobre, cambiar els textos, poden cambiar els botons podem canviar els colors podem canviar les imatges no una mica eh, Podem treballar sobre una plantilla i confeccionada per no haver-la de fer des de zero. Vale això a nivell de plantilles després tenim tot, tot aquí a la, a la barra esquerra de la nostra pantalla tenim tots els elements que podem incorporar a, que podem incorporar a, a Bueno, a la plantilla que ya tenim o al element que estirem creant. Igual que passavam les plantilles i els elements que són pro i que tenen un un si no sino a a a opció professional i a altres que són gratuïts, com poden ser pues elements eh o aquest tipus d'elements més bàsics o també altres tipus d'elements més més gràfics, com pues, poden ser aquestes imatges. Um, a, a, a to aquest, aquests iconos o enxinas ¿vale? hi ha una sèrie de recursos que podem fer servir per confeccionar o editar una plantilla i existen o sí sigui, pues en funció de lo que necessitem si si tenim un restaurant pues, podem ficar alimentació a ver eh uh, jo racmanou fer les les fer-les en anglès o, o en castellà perquè trobarà més més alements. Però bueno, surt tot tot tot llu relacionat amb alimentació que que pots fer servir a Canva. Ja bueno, si tens imatges o tens dibuixos, icones que pots que pots incloure d'una manera molt sencilla, um, a, a la teva veus, fet he clic sense voler pràcticament i ja m'ho ha afegit. A, a la meva plantilla. Això ho podem editar, eh, podem fer més petit, el podem bueno, agafar les lletres però podem aga eh, podem agafar l'element i podem moure per, per, per, per tot el document on ens inter interessa col·locar-ho. Eh, bueno, és una mica anar jugant amb, amb totes les opcions que hi ha amb tot, amb tot el, que, el que Canva permet i, i que podem que podem crear. A nivell de, del menú també ten, tenim l'opció de, de pujar el nostre arxiu per si volem col·locar el nostre logotip o volem fer servir una foto del nostre local o podem, podem fer servir inclús un vídeo del nostre, del nostre local o de, del nostre, de, de qualsevol dels nostres productes o serveis. ho podem pujar en aquest, en aquest apartat d'aquí, sen irana, mateman, tots els vídeos i tot, eh, tots els els elements que que podem que, que anem, anem pujant a, a Canva, no? Ho tindrem sempre disponible a, a, a Canva per fer-vos servir en qualsevol moment. Ehm, també podem pujar àudios, pues per si volen fe pues, posar una música concreta en un, en un post o, o, o, o una nota de, de veu en un, en un post o en una història qualsa qualsa element que volguem col·locar. Eh, també tenim evidentment poden ficar textos i a diferents, bueno, diferentes tamaños, que això després es pot modificar i també tenim eh composicions ja creades que podem podem triar i són combinacions que normalment pues eh combinen varies tipografies, que donen un, un que ja saben pues, que combinen bé i les tenen com a conjunt també. Les podem, per exemplement, traure tra traurem totes aquestes d'aquí i afagirem pues, per exemple, aquesta d'aquí, vale? I la podem colocar por aquí, per exemple, y um, la podem la podem modificar i inclorar al text, no? El text que que volguem ficar pues el text que su puede si no eh, café cafetería o cafetería diga el nombre de la nuestra cafetería o al que vulgue no a nivel de a nivel de textos ya también pues una infinitat de, de combinaciones o ve también pueden triar la, la nuestra tipografía que en agrads acá vaya a pues bastantes tipografías que son de que, que, que pots fer servir en la versión gratuita, pero també hi ha d que només las pode fer servir amb la versión profesional o identificarás amb aquesta coroneta que surelta aquí y que enmarca que, que son para la versión profesional. Eh, en cuanto a tipografía pues tens la opción de cambiar la tipografía, el tamaño, el color de la tipografía, a uh, pot cambiar, pues, de quina tipografia podrás ficarla en en negrita o no negrita, eh, en, en cursiva. Això, aquestes opcions de negrita i cursiva no estan habilitades a totes les a totes les tipografies, només ja certes en general ho permeten, però ja tipografies en concret, pues, que potser no que no es poden preservar aquestes opcions. Tot el tema de alineación justificación eh, centrar al text una mica la alineació si volen fer como unas viñetas o una, un llistat y despre el, el tema de, de fe eh, interlineado o, o pueden controlar pues si volem que al text las líneas esttime més, més juntas o més separadas y también la lletra que si estén més juntas o més separadas una mica en eh, donar bastantes opcions a nivell de, de test crear efectes com sombres bueno, tot el tema des, desalineat sense omplir, ombres bueno. a nivell de, de Canva és una eina que has de bueno, que com, tot, com totes les, de les eines doncs requereixen anar provant, anar canviant i anar tocant les diferents opcions que que apareixen, y ¿no? eh, en principio no sé si han deixutre, eh bueno, sí, perdón, eh, a nivell de una vegada que ja tinguem la nostra composició, eh podem descarregar-ho al nostra ordenador. Eh, aquí et diu las opciones que que permet, per exemple, si volem carregar eh, en PNG, que es una imatge en un format de imatge en alta qualitat però amb bastante compressió, també podem descarregar-am el en JPG, que és el clàssic, eh, format de fotografia. O bé, també podem descarregar pues, en PDF o dependent del, d'el format que depen d'el element que hem treballat, podem descarregar pues diferents formats, ¿no? si son fotografías pues recomiendo a eh, nivel de descargar descargar en PNG o JPG y con eh, la versión premium también pues eh, permite treure ali si es un logotip pues fer-ho amb amb el fons transparent i que només es guardin las les imatges, és lo que es coneixen com PNG sin fondo, PNG fondo transparente y eso pues eh se pueden comprimir pues si es un archivo on ya Uh, varios varios elements com una presentació que té diferents diapositives, pues poden comprimir o o és un element que, que, que ocupa bastant, pues un eh, comprimir. Però en principi no per descarregar un post, pues, no cal no caldria. Vale? Uh, a nivell de fotografia quan quan selecciones una fotografia pues eh Suretan també unes opcions, pues, que pots ficar pues els típics els típics efectes, pues com altres aplicacions tenen, pues pots canviar, pots col·locar diferents efectes. Pots eh, col·locar filtres també, pues, eh, ajustar tamanys, ratallar i bueno, eh, girar i i col·locar d'una altra manera la la fotografia. Una cosa molt interessant que que, es, es, aquets, aquet aquí, que és aquest aquest botonet d'aquí que és transparència, que lo que fa és que fa més o menys opaca la la fotografia, per si la volem ficar al darrere i treure que no sigui tanta importància, pues la podem colocar amb, amb una transparència. Però ja us dic que això bàsicament és eh, aquesta eina Canva, eh és una eina que que s ha d'anar provant i s'ha d'anar com totes les eines de disseny, pues una mica fent la teva composició al teu gust i n'aprovant pues tots els elements i totes les funcionalitats que que que ens permet a que eh a Canva, no? Eh, al final, com un museitaban l'uni que que té o o en teoria l'únic gleaming que tens la vostra creativitat. Després, pues, pots jugar malament ja siguin de pagament o gratuïts o però al final una mica el que marcarà el que marcarà el resultat de, del teu treball serà la la creativitat o, o, o Diguésim el gust que tinguis per fer un, un disseny que sigui atractiu i que no es vegi massa carregaregat o que, que no, no s'identifiqui amb la teva marca o, o, o empresa. ¿no? I en principi, això seria tot. I fins aquí, la formació de l'eina Canva. Esperem que us hagi estat d'utilitat. Ens veiem a la propera formació.